قال في عينيك يا عميك وتحطه تحت سيفك يا عليك ايه هذاك هو اللي نحكي عليه اي لا لا لح قبل ما نبدا هدرتنا والرسمي لازمني نستعمل برودوي جديد اسمه نيفيكتوكس ضربه ضربه أي في هدرتنا اليوم باش على فئة من العباد إيه يتسماو بنكرين العشرة منافقين رهدانين وبرشا اسمي اخرين كل تونسي سميه هو الحق تاع ربي ربي بعدهم عليا وعليكم من العادة كنجيو اصل الحكاية تو ندلو عليهم نحنا ونلقاوهم في هجونا ايام احلاهم عسل لقط واحنا احلى واحلى وكان عطينا بالظهر وخا تظهر قلوبهم الكحلة ونوليو اشو منا ما فماش من الاخر الضربة جايتك جايت اي في بالكم العباد هذم نحنا اللي حسبناهم أصحابنا ولا حبيبنا ما حسبناهم معاهم اللي ما يدينا في وقت الشدة وكنا سند سندت بشي عليه أما هما كانوا العقرب اللي تلدق كل يد ليها تتمد ما قد ما تعملوا شيء أما باش يجازيوك كان بالغترة وقلت المعروف وخلي عاد كان تجرب تغلط معاهم وتكون خير منهم أه سائع عليك وقتها وقتها باش تولي أنت اللي بيك وانت اللي عليك وتولي كلمو شفلين وفلتين وصو عليك ما تنجحش و شو ركلة حوله ولا قوة اما محلها الدنيا كي تخلينا نعرفوا اللي مش كل به ساعات نلقاو العباد محلهم ونلقاوهم وقت الشده والفرحه زاده وساعات نلقاوك العباد اخر حاجه يتمناوهالنا لنا هي كالضحكة قلوبهم مليانه بالغلو والغيره وسبب شنو زعما كي تلوج عليه ما لنا هي القوه زعما منيش هذا الكل يتسمى المرض والكذب وتنوفيق عفانا وعافيكم الله يعني من الاخر ينجم يكرهك راك يتمنى لك الشر الدنيا الكل اما عنده في حياته هكن هو الكل كيف يراك يحمل ويبوس وفيق فيك يتمنى لك خنجر مغروز بصراحه كثرت على اليوم ما كيفاه خلينا نعمل ضربه اخرى نفيق توكس اونتي نيفيك